Vores studerende orienterer sig ofte imod de to store byer, over og København, når de skal søge erhvervs samarbejde og praktiksteder, men måske findes der andre muligheder derude. Vi har matchet to studerende med to virksomheder et sted i Danmark. De får ikke at vide, hvilke virksomheder det er, de skal besøge. Hvilken er det vi en fucking Og så er spørgsmålet, om de kan gætte hvor der bliver taget dem hen. Hvad du tænkt? Og om de kunne fastes af et praktikophold i denne del af Danmark. Jeg er lyst til at komme tilbage til stedet. Jeg har mange sådan spørgsmål. Jeg tror jeg sætter min i velkommen til virksomhedsmatchen. En lille pakkeliste. Varm tøj, badetøj. tøj. Jeg håber bare ikke, at jeg skal med tøj af, for jeg ikke var bedre ben, til at kom. Og pas, pas også. Du tror jeg, Nanna. Lad os få en jagt på at komme afsted. Hej. Hej. Trine. Lars. Hej. Vi skal møde Lars og Trine, som begge bor og læser i Aarhus. Trine læser international virksomhedskommunikation, og for hende er det vigtigt at finde et praktiksted, hvor hun kan udvikle sig både fagligt og personligt, og et virksomhed. for at pleje deres ansatte, og sørge for at vi får noget socialt sammen, så vi potentielt kan blive med en kollega. Lars læser til maskiningeniør med speciale i forretning, og han leder efter et sted med et ungt team. Og man har nogen at arbejde sammen med, så man ikke sidder med opgaverne alene, og også der er noget socialt arbejdet. Når venner, er I klar? Ja. Før de studerende skal møde deres matches, giver vi dem lige det første clue til, hvor vi befinder os. En smagsprøve på, hvad området ellers har bidt på. Velkommen her til Danmarks største destilleri. Alt kornet det er lokalt produceret. Det kommer fra to landmænd. Kølingsvandet roterer også tilbage til tørringsrummet og genbruger varmen til at udtørre kornet. Og når man drikker whisky, så vil I opdage, at der er lige så mange regler som der er mennesker. Så drik det, som det falder jer for. Bare nyd det. Skål. Vi skal have jer ud til hver jeres virksomhed nu. Tak til Jonas. Så har I noget i lommen. Det skal jeg på igen. Der er en prøve på gang, eller så ham der. Sådan der, ja. Når dagen omme, skal Lars og Trini jo prøve at gætte på, hvor vi befinder os. Men skal ikke blive alt for let for dem. Til andet kluge har vi derfor forberedt en lille afladningsmanue. Lad til, det gynger lige om lidt. Okay. Lad os til, at vi skal være vi skal ikke så meget på det Nej, jeg sidder en fucking kveld. Oh. Det her det går ikke særlig hurtigt. Jeg kan ikke mærke være, at vi bevæger os. Jeg føler lidt, at vi bevæger os. Nu skal vi hen til de virksomheder, I sådan er blevet matchet med. Trine, vi starter med dig. Jeg sætter I mig bare af? jeg skal nok guide dig. Vi har matchet Trine med Iben, der er teamleder for marketing og kommunikation på stedet. De har 30 minutter til at udforske, om de ser det samme match, som vi gør. Og Trine ved altså stadig ikke, hvor hun er. Med syv museer og et besøgstal på 262.000 om året, er vi faktisk en markant spiller i kulturturismen her i området. Ja. Vi har også et fag, der handler om sådan miljørigtig og bæredygtig kommunikation. Vi har rigtig meget kommunikation, og der er vi netop meget opmærksomme på det her med greenwashing. Så det her med at få ja. netop noget af det viden, som I kommer med, er jo virkelig interessant. Hej. Vi skal tage det videre. Jeg synes, det lyder nice, at jeg havde mulighed for at uh, så ligesom i mit eget praktikforløb. Samt det der med, at de havde en flad struktur i deres organisation, det synes jeg også er vildt vigtigt. Goddag. Hej hej. Lars er blevet matchet med Carl Han er CEO i en produktionsvirksomhed, som udvikler maskiner til vindindustri og forsvar og drivskibsværst. De har også 30 minutter til at se, hvor deres match kan tage dem hen. Hvad er det, så, der gør, at du føler dig inspireret og har lyst til at gå på arbejde her hver dag? Det her med at være en virksomhed, hvor at man kan være med til at se noget fra de første skidser, og så til, at man rent faktisk kan gå ud og sparke til det i uh, produktionen, det vækker noget i mig. Det lyder også fedt. Mm. Det lyder rigtig fedt. Hvorfor forestiller du dig, så sådan en uh, som mig at kunne blive ansat henne? Vi kender vindindustrien sådan rimelig godt, men hvis det her det for alvor skal blive en større succes, så skal vi have udviklet en lillebror til sådan en som den her, som kan passe til nogle andre industrier? Det kunne være sådan en opgave, man kunne komme ind på et time og blive en del af. Jeg er nødt til at og stoppe her nu. Ja. Fordi øh, vi skal have dig med videre. Det er mega træls, at, at vi bliver afbrudt øh, efter så kort tid. Vi snakker i maks 5 minutter, før. føler, jeg. At... Hvad synes jeg om det? Det var spændende. Ja, det var meget spændende. Det, jeg har lyst til at, at komme tilbage igen. Det var i hvert fald øh, et hurtigt besøg. Og vi har også et, øh, et stramt program. Ja, yeah. for nu er det nemlig blevet tid til at gætte, hvor vi egentlig befinder os. Ja, hvordan har der? været i en tid videre i dag? Det var udfordrende. Spændende. Ja. Meget spændende. Det var virkelig interessant at være ude i virksomheden, og snakke med, med Iben. Ja. Virkelig flink, og man kunne være, at vidste en masse. At hun brændte virkelig for det. Jeg har taget øh, to små knapenål med. Trine, vil du starte? Så vi er ude ved den der whiskymand. Man kan jo høre på, om han var fra Jylland i hvert fald. Ja, du skal næsten have lov til at, at give den skud. tullelse. Og ture, jeg er jo ikke så kendt i området. Nej. Jeg skal lige var hvor i verden ligger, det ligger der. Er du helt over i Ringkøbing? Ja. Okay. Hvad havde du tænkt? <laughs> Jamen det... Og det finder vi ud af lige om to sekunder. Jeg har en knapenål mere, kan man ja. sige. Så det den mig i Ringkøbing. – Og Lars? – Nu må du ikke tage mit gæt. Nej, det, det gør jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk, vi er lidt mere lokale. Da jeg skulle sætte nålen, der synes jeg godt nok, den var den var langt væk fra Trines nål. Jeg havde også godt overvejet Vestjylland, men jeg synes bare, det føltes så tæt på på storbyen. Jeg har lavet et godt forsøg på, at vi var ude på en pave, for det tror jeg ikke. – Nej? <laughs> – Nej. Jeg tror, jeg sætter min i Skanderborg, faktisk. – Du sidder det i Skanderborg? – Nej. <laughs> det har vi ikke. Jeg vil sige, det er to rigtig, rigtig gode bud. Og jeg forstår argumentet både for Skanderborg og for, for Ringk men øh, vi er her omkring. Er vi? Ja, det er vi. Vi har været i Stavning i dag og øh, lige nu, der er vi i Videbøende. Jeg var slet ikke øh, i Vestjylland. Du har været ved Seaside Solutions, som ligger her i Videbøende. Ja. Okay. Og trin din nål, den er spot on. Det hedder Naturkraft, og det ligger som man har i Ringkøbing. Oh, det var så fedt at rigtigt. især fordi for din Lars hingedtede. så forkert. <laughs> Det hele det gik rigtig, rigtig stærkt, og vi har siddet ind i en øh, mørk bil i et mørkt hele dagen. Ja, det, det, det kunne være hvor som helst. I har været lukket inde øh, bag i bilen hele dagen. Øh, nu skal I have lov til at nyde jeres kaffe og jeres kage, og så har vi en lille ekstra oplevelse til jer. Kom jeg bare ud, venner. Ja tak. Vi skal ud surfe. Okay. Så øh, hop ind med jer, og så tager vi den derfra. <laughs> Jeg synes, det var fedt, at det var et oplevelsessted og et museum. Det er der, jeg lidt har håbet på, at jeg kunne finde min, min fremtidige hylde. Jeg har helt sikkert at se mig selv i, i Vestjylland, og jeg håber snart, at komme på besøg igen. Lars og Trine gik ind til eksperimentet uden at vide, at deres match befandt sig i Renkampenskjern. Her fandt de stor natur, nye oplevelser og mulighed for at få en masse ny erfaring. Du kan også komme her til Naturens Rige og se, hvor din faglighed fører dig hen.